پنجاب پولیس سے کالی بھیڑوں کو نکالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے لیکن یہ سلسلہ حزم معمول رینکر پولیس افسران سے شروع ہو کر رینکر افسران پر ہی ختم ہوتا دکھائی دے گا تاہم بعض با اثر پی ایس پی رینکر پولیس افسران کے خلاف سنگین نوعیت کی شکایات پر جاری ہونے والے شو اور انکوائریاں زیرے التوا رکھ کر بہترین پوسٹنگ انجوائے کر رہے ہیں گزشتہ روز اردل روم میں انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب راؤ سردار علی خان نے دوران گیوٹی اختیارات سے تجاوز اور کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر تین ڈی ایس پی کو نوکری سے برخاست کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی ڈی ایس پی احمد سجاد چیما سمیت سترہ پولیس افسران اور ملازم بات سے پارکو کمپنی کی پائپ لائن سے روزانہ لاکھوں روپے مالیت کا پیٹرول چوری کرنے والے ملزمان کے گروہ کی سرپرستی کا الزام ہے پارکو پائپ لائن سے تیل کی چوری پر حکومتی ایجنسی کی اسپیشل برانچ نے رپورٹ مرتب کر لی ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پارکو پائپ لائن سے تیل کی مبینہ چوری میں اس وقت کے ڈی ایس پی سی آئی اے سلیم حیدر شاہ انسپیکٹر قمر ساجد نصر اللہ چٹھا خواجہ عمران منان عابد جٹ سب انسپیکٹر جاوید ہیڈ کانسٹبل جاوید اور دیگر شامل ہیں نصیر احمد امتیاز چٹا کانسٹبل ارشد ارشد نیازی تنویر محمود عمران عاشق برطرف کانسٹیبل امتیاز کلی اور دیگر ملوث ہیں آئی جی پنجاب نے دونوں ڈی ایس پی حضرات کو انکوائری میں گناگار ثابت ہونے پر ملازمت سے برخاست کر دیا ملزمان نے گرفتاری پر اس وقت انسپیکٹر اور ڈی ایس پی کے بارے میں انکشاف کیا کہ وہ ان کو سرپرستی کے عوض باقاعدہ حصہ دیتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ اس کیس میں ملوث ملزمان سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں ان پر کیس ختم ہو گیا اور کچھ کچھوں پر رہا ہو کر آئل چوری کا کام کر رہے ہیں لیکن اس کیس میں ذمہ دار ماتحت افسران کو معمولی سزائیں دی گئیں جبکہ ڈی ایس پی کے خلاف ہونے والی تحقیقات میں کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر ڈی ایس پی سیف اللہ بھٹی اور ڈی ایس پی احمد سجاد چیما کو پشت پناہی دی گئی گینگ کی گرفتاری پر ملزمان نے دوران تفتیش ان افسران کے شامل ہونے کا انکشاف کیا ڈی ایس پی سیف اللہ چنیوٹ جبکہ ڈی ایس پی احمد سجاد چیما فیصلہ باد میں تعینات ہیں جبکہ دیگر ماتحت افسران اور ملازمین بھی شامل ہیں آئی جی پنجاب نے کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر دونوں افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا اسی طرح آئی جی پنجاب نے ڈی ایس پی زیارت علی خان ننکانہ صاحب میں پوسٹنگ کے دوران چیئرمین ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ کے جعلی دستخط کر کے قتل کے مقدمے کی تفتیش جال سازی سے تبدیل کی تھی زیارت علی آج کل ڈی ایس پی ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر تعینات ہیں جن کو بھی نوکری سے برطرف کر دیا گیا یمر قابل ذکر ہے کی جال سازی کے ماہر ڈی ایس پی زیارت علی نے اس کے علاوہ اب تک کتنے مقدمات کی جال سازی سے تفتیش تبدیل کرنے کے علاوہ سنگین نوعیت کے مقدمات کو اپنی مجرمانہ سرگرمیوں سے فائدہ دیا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ با اثر سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے پی ایس اور رینکر افسران کے کیسز اور شو کوز نوٹس پر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا گیا اس حوالے سے آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے کہا ہے کہ پہلے جزا پھر سزا کی پالیسی کے تحت محکمہ پولیس میں انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا عمل تیز کر دیا گیا ہے جس کا مقصد اختیارات میں تجاوز کرپشن اور دیگر بے ضابطگیوں میں ملوث کالی بھیڑوں کو محکمہ پولیس سے پاک کرنا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس فورس میں جزا اور سزا کا سخت معیار فورس کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے نہایت ضروری ہے راؤ سردار علی خان نے کہا کہ پولیس اسٹیشن اور دفاتر میں خفیہ اسٹنگ آپریشن بھی کیے جا رہے ہیں کرپشن کسی صورت برداشت نہیں ملوث افسران اور اہلکاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا